Hej, jag heter Mia och jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum på Örebro universitets bibliotek. I den här filmen så tänkte jag berätta lite om hur du ska undvika stilbrott i ditt akademiska skrivande. Därför när du skriver en akademisk text så eftersträvar du en specifik stilnivå. Och den här stilnivån hjälper läsaren att fokusera på innehållet i din text. och Har du då letat sin ord och uttryck? som bryter avläsningen, ja då finns det ett stilbrott i din text och det behöver du åtgärda. Ett stilbrott kan till exempel vara att du skriver vardagliga uttryck. Alltså att du skulle skriva att man blir lätt sjuk istället för att man har ett nedsatt immunförsvar. Det kan också handla om att du ger dig in i ålderdomliga ord eh, och använder dem. Som till exempel är medan istället för därför att, ej istället för inte skall istället för ska och förtret istället för ilska Men det vanligaste är nog ändå att det letar sig in vardagliga uttryck i ditt skrivande att du skriver jobba istället för arbeta, prata istället för tala att du säger att du ska klassa någonting istället för klassificera att du ser en chans istället för en möjlighet Det finns också en del uttryck som hör hemma i det muntliga talet som medans men medan när du skriver så heter det medan. Nån istället för någon. Utav istället för av. Eller att du skriver förens istället för fören. Och förens, ja det är ju faktiskt fronten på en båt. Och det kanske inte var riktigt det du var ute efter. Är du osäker på om ett ord är vardagligt? Ja, då kan jag rekommendera dig att gå in på Svenska akademins ordlista eh, och där se i SAOL vad som rekommenderas kring ordval och i det här fallet så är det tydligt då att SHL säger att någon är vardagligt för någon och då är det naturligtvis någon som du ska använda dig av. Är du en skribent som gärna jobbar med synonymer? Mm. Ibland kan man ju sitta med en text och så känner man att det är för mycket upprepningar i den här texten. Jag återanvänder det här ordet för mycket. Eller att det är så att det här ordet betyder inte riktigt det jag är ute efter. Nu är det så att upprepningar i en akademisk text behöver inte vara någonting som är fel. Som behöver åtgärdas. Men om du känner att du verkligen vill ha ett annat ord så måste du bara vara väldigt noga med att det inte tar dig bort från den eftersökta betydelsen som du vill ha. Du måste också vara noga med att du inte bryter av den stilnivå som du jobbar med. Du kan alltid fråga dig, är det här ordet vardagligt, slang eller ålderdomligt? Och är svaret ja, undvik det. Annars kan du naturligtvis använda det. Ett annat sätt att ta reda på om det här synonymen är lämplig i ditt skrivande ja, det är att läsa texter i ditt ämne. Finns ordet med där? Ja, då är klart att du kan använda det. Så... I ditt skrivande, se till att du inte har några onödiga stilbrott. Läsaren ska inte behöva stanna upp läsningen därför att du använder ett ord eller ett uttryck som man fastnar i när man läser. Och så var noga med hur du jobbar med dina synonymer. Gör överväganden som är genomtänkta. Och se till att det är innehållet som är i fokus i din text. Och Ta dig tiden att gå igenom texten så du ser till att du inte har onödiga stilbrott i den och åtgärda dem. Ja, men det så får jag tacka så mycket för mig. Och så får jag önska dig lycka till med ditt akademiska skrivande. Hej då!